دې ټیم کې زمنګ سره د تورغر سینیئر صافي نصیب روز خان موجود دی نصیب روز خان سره بمګه د تورغر ډيستريک کې د اډیकेशन کم فورګدان دی په هغه حوالے سره خبري کوو نصیب روزبای په تورغر کې د ټیم کې د اډیकेशन زمنګ ضلع کې 1.5 شاته د د دې یو حادثه دي پرمن بای ډیر مړنا اصل کې زمنګ په تورغر کې د اډیकेशन کمی چې ګمغه ټا بچتا په کورور کې غوربت ده زمنګ خلک ډیر زیات غریب دي او اکثر خلک چې کوم دی بار زلو کې چې کوم دی زال مزدورې کی او راوړې دلته په بچو خورې نو د هغه غربت د وجه نه د چا ماشوم سره کپڑے نه وي د چا ماشوم سره بوت نه وي د چا ماشوم سره جرسی نه وي په سردۍ کې او نن سبا د سرځي موسم را روان دی لکه پاږې د وجه نه اوس اکثر ځنګ ماشومان سکول نه د نزي وله بنزي چا ستر جنيفام نشته بوت نشته جوراب نشته و سره چې کوم جرسی نشته چې بیا ځان د سردې نه بچي او سکول ته لاړ شي د سکول خپل سبق وکړي د اغه وجه زموږ مشمر د سردې د وجې پات شي او سکول ته لاړ نشي نو زمنګ د ماشومانو تعلیم کې ډېر زیاته کمی را علاوه کې چې ټیچر حضرات زمون ډېر هڅه نه کوي او دغه مسله چې زمون د غړبت د اغه غړبت د وجه نه نو د دې کې زمنګ ډيستريټ ګورنمنٹ چې کله و په 2018 کې اگوی د دیر بارا مختلف مختلف په ای ڈی پی که پانی خواهو تقریباً دو ازار سو نوال سو ستر اٹارا پی دریو کاروکی اگوی پانی 4 کروڑ روپیه دی یا کم زیاتی دی د 1000 روپیه خو دی ست ته ډیره پاره خو دی چې د ماشومان ته پاره زمنګي نه پام لکه د پرایمری سکول ایجوکیشن کې پرایمری کې چې ماشومان دي هغه په غیر کپڑوں زده او یو خښتنه کاریږي یو استاد چې کمته بعد وکې مارټینګ ول لا شي دغره شي نو ورکه ترټورسي شي باید استاد رنیفام نه شي د سوجه دا هغه سو غربت وجه نه د غریب ماشوم د درف پیسی نشي راولی لیکن دلته کې زمنګا د ایجوکیشن محکمې کم دا ډغه ډیره غټ نه ایخلي د غوې باندې ما څو پری سوالات تم خپل په میډیا پسیم پسم خبرې کړلې لیکن هغه غلي دي اخيره کې مونته جواب دراغو چې مونږ د ډي سي پنڈر راګي دا سی سي پنڈر وایي راګي نو هغه و د سي کوم دی هغه د هغه و د سي خبره اول چې د زمنګ پکی 2 پرسنټ وغړي نو چې زمنګ انتظامیه ځله انتظامیات د ماشومان په پیسورې سکول کې د پنڈر کې 2 پرسنټ وغړي نو هغه رس پیدا لګي وړنه زمنګ اجوکیشن وروا چې مونږ ته لیټر کړی دیمنګ د واپسې کې چې کوم دی د کمیشن د 2% ډیمانډ کوي چې موږ 2% راکې چې داس ته موږ پنڈ رلډسک نو هغه 2% اډیकेशन خپل جیب نشور کورین دا هغه د وځغه پړ نه دی رلډشه بیا موږ د ډی ډی سي نه تاسو چې بای دی وکه چې دا څو وجهه چې بای موږ لا نه دی راوړل اوس موږار یان دا چې اډیकेशन په حق باندې که زمونګه د ضلع انتظامی په حکړه چې هغه پاند ورینه ورکی او د دې ورینه یوس ور کی دا ډیره غټه کمی ده او دغه چې د سره چې کم دینو زمونګه د ضلع گورنمنټ چې کم دی د ماشومان د حوصله افزای لپاره چې ماشوم مهنته کوي او په های لیول باندې یعنی بیٹری کې خې نمبر وړه لږو د ماشومان د لپاره کې کال د ماشومان د پیسې مختص کړی چې پاکې لمبی کسان چې کم دي دا غو ته لپاره 1 لাক او د دین رسته چې کوم د غره لپاره مختلف او چاته لپاره لپ ټاپ او چاته لپاره څه چې چاته لپاره څه نو کچره اغه مهنت اغه پیسي زمنګ د ته ملایشه ویل کسان چې زمنګ د تاسو بیا دي 700 کیږي یا د 300 کیږي اغه زمنګ بو ټاپ کړه په ارت کی لکه اغه پورا اپټابات بو ټاپ کړه تقریبا زمنګ باغي وخت راغله او ایجوکیشن سیکټر اغه زم ما په خیال اغه هم اعلان کړه د یو لک روپو چې زه یو لک روپې او هغه یو لاکھ روپۍ د ډیستریټ ګورنمنت ترپای چې منظوروي نو هغه د اغه ادار کړو لیکن تر اوسه پورې اغه ماشوم ته اغه پیسې نه دی میرالي هغه په 100 لاړ 100 پورې لکه دا چې داسي شروعي ځبن کم ماشومان چې دی غو نظر نو دغو د مستقبل د راتلونکو دغو مستقبل بسا وي زمنګ د ماشومان مستقبلو چې ګوراب ته غصې په صرف د زمنګ د ذله انتظامیه د ناخلی د وجه خرابته زمنګ د ذله انتظامیه دمر ناخله چې صرف په ځان لشي ګوري خپل ګوري او باقی د ماشوم د تورغر د سړی د چا هم چتر پکرنشته د تورغر چتر پکرنشته لکه د تورغر د ماشوم درد او ریدل چا تر چې د دې سړی د دردواره ما در در باندې خبر شم چې دې ته څه تکلیف ته دې تکلیف موږ دور کوه د دې پیسې مختشې وي پیسې دي بیا د دې نه چې کوم دې د ستروسره د استاد دلب ای د پااره هم پیسې م شووي چې پکولټپې رالی د تایسک ته چې کم د مره ای نام ووررکي دا استاد په چې کم براد به دخنت کې راتلونې کارله چې باید د ای نام و چې راتون چې کا د مکولو ه لکن نه شته دغهې چې ماشوم د غ نام مال بر کارله بر ماش ليه د ل انتظامه د لاسهه نیر انتظامیات اللہ خراب تھی کہ چر دا زمان د انتظامیات دا عوام پکر کورے او د عوام سوچ راودے سنگ کی دا برتشوی دا عوام د خدمت دا د عوام د ٹیکس پارنگید دیتا چکم تنها میلاوی دا عوام دا ٹیکس نمیلاوی کی دی برتشوی دا, دا عوام خدمت ہوگی لیکن آیا اگوی د عوام خدمت نکی سری پا سری پا سری پل ډي اډیا جوړي او عدالت راځي د منګل پور ورځ راځي پیر پور ورځ مازدیګر منګل بد جمعرات ډیپټي کې د جیم پور ورځ بیاځی واپس زمنګ ډیستریټ هډ کوارټر چې کوم دی بیا ته جیم پورس خالیږي کیږي څوک بګیم نه دا ډیره غټه وجهه ده زمنګ نو ودې ټایم کې چې کوم ستاسو فاندنګ چې کوم شوه دې 2018 16 کې اغوولي نه ریلیز کیږي تديب 12 کې ماده اډیكيشن بیا ماده د زیرادم په پورټل باني هم د سټیټیزن پورټل باني مهم کمپین کړو باگی که ما تا جواب دار آگه چه بای آیا خووی بای چه مانگا در خواست ور کڑتے دی سی لارا دی سی مانتا پندره رس لکه اغه سټيټिजन پورټل کې چې کومه ځواب راغله باقي دا راغله چې دی وا دې مدر او ایجوکیشن ولای چې من درخواست ورکړی دی مې د ډي سي پند رسیدګې او ایجوکیشن باندې تاسو کوو نو ایجوکیشن باندې دا په دې چې کمیشن غواړي یا زمونږ کوم کمکو مختلف کمیشن کوم سلسله چې په تورغر کې جاری ده ټو بیکګراوند ځلاده او اغه باوجود چې دلته دوه کمیشنونه غواړي د دې چې 110 کال نه لې مکمل شې او دا سلسله جاریینو کې دیش زمونږ د ځلې چې کم نور کم ترقیاتي قانون لري اغه کوم رکاوټ پیدا کېږي نو اغه سلام تاسو سوای زمنګ پتورغر کې د کمیشن د ټول نزيات هر ډپارټمنټ کمیشر ali کم ډپارټمنټ لا چراش هغه مختلف مختلف کمیشن ali او بده کې متا سو غوري زمنګ په دې پبل هر کې ټندر شوي دي راتلونکو تقریبا 35 ورځې کېږي یا یا 7 کې دمر ورځې کېږي باې کې صرف او صرف چې کم دي ډپارټمنټ د اکسین aprov چې کم aprov ورکاو کم چې اکسین اټه ده کورې لګه ورکاو ورکارډر د هغه 4 او کوم چې دیکھسه نه په برو اېسي لیول کې اون اغه چې کم دینس 3.5% لري لکه 1.5% په اېسي په کې اغوست دي لکه ټول کې کمیشن چلي کی دا حالات د ټول په کمیشن هر څورو دي تر غر د تبای زریعه کې کم نه تبای زریعه زما صرف او صرف دا چې بای زما تنظیمه کې کم ده کنه په کمیشن باندې خاطر کمیشن باندې لګي او نور څه کار نشته نو د دې پر راتلون کې تاسو خو ماشاءالله تر غر کې سینیئر صافيان او تاسو سره ټیم دې د پریس کلب سره تاسو سافیانندې پر کلمی jihad سره ټول یا کولای دی یعنې پدې باندې خو زما په پیژ تاسو متدې شي اکثره زما په پیژ باندې د دې خبرو خبرې زما د رښتګړې ورګړې اخباراتو کې مونږ خپل خبر ورکړې زمونږ خپل आवाज چې تولې مونږ خپل आवाज رسو خو طاقت در ډنډ راټونشته ډنډ راټره ویناو بیا کېدې چې ډنډم چلاو لوي نو دلته الحمدلله زموږ صحابې موږ ټولې ټول هر یو خپل مهنت کوي او خپل په مهنت کې یادې هر یو لګلګیا دی بای په مختلف مختلف شوبو کې لګیا دی خبرې کوي لګدانې لګیا دده <سؤال> دپه تاسو <بارد> چې د سله عمل شروع کوئ د دپه د کم کمیشن چې دی د دپه د عام تسه کول په دي د عواام سکردار دی, دی。کې دا کول عواام د سکر راره کول په دی خبره کې چې ل کمیشن کم سلسله چې کمم دا په کې ختم شي او مونږ چې کم نو جواناندي ځوانان دي اوغته ریلیف میلا شي او مخکې ووز کمپټیشن پیدا شي زمونږ په لې د دپه تاسوڅپ غام کوور کول زمون کوم زمږه مې دی اغو تا او زمون کوم عوام چې کوم دستا دا ویډیو یې نه اغو ده په اړه څه پیغام ول پرمن بای زمون مسله اصل دا چې کمیشن زمونږه د چې موږ کم کړی دی د پیټي ای حکومت بای چې موږ کمیشن کم کړی دی لیکن زو چې په د پیټي په دور کې کمیشن دم رضيات چو چې نه د افسر سوي چې دا کمیشن څنګه هڅه ډیر زیات چار شو دی او مونږ د خپل ځمن خو دومره طاقت نشته د مونږ صرف आवाज چته ول دي چې مونږ خپل आवाज چت کو نو د صوبای ګورمنټ چې کم دی دا هغه کار دی چې صوبای دا یا مرکز کې دی هغه کار دی چې د افسران ته دغه وی تر هغه نه کوم رات نه بعد د د کمیشن کلیه دغه د کمیشن به ختمي کی د گورنمنت د لحاظه به ختمي کی آیا زمنګ درسته نه خبرم من صرف اواز شته وره وایو خپل اواز به دغه لپاره ان شاء الله برقرار او هر ټین کې پهچتو که زمنګ دا سر همزي نو د خپل د علاقې د لپاره به د بهتري سوچ کو او لګیا به ان شاء الله پر اواز وایي نسبروز بای زمنګ ایم پیر صاحب راغل غوبل دپارا هغه وی زمو ضلع تورغر کې غوبل کومه کمیشن کرپشن دا به ټوټل ختمومه دا سوداغه دغه ته سپیغه مو کول غواړي زو رد ایم دا خبره کوم چې ایم پی ایس په اړه و چې زب غوبل کوم نه غوبل نه موږ نه خبر چې کم غوبل کوو غوبل خو مخترب کمن چې غوبل چې کم غوبل کوو په زړه تر کمیشن په حواله را خبر کوم چې پک داغه نمک کی کمیشن زموږ په سې ان ډبلیو کې 13% 12% چلے او 14% چلےږي په ټي ایم ای کې 10% چلے او 11% 12% چلےږي په پبل ہیلت کې 10% چلے او 12 13 چلےږي اپرو وړي په پاکستان د ذې مخکې په 2% ته ټاکارونه اپرو وړل ورکوه چې 4% 5% تورشتل ته د دې ته لم نشته چې دا چر د چر د دې سکه کوي لیکن د ډور خبره کوم چې دا په دې ډور کې د یادې آیاز په دې کې سکه ملوثني سکه ندی ملوث دا غیر چې ریکارډ درا کوي د باندې په ملوث دي باندې کس دا په کې تاسو زموند سینیئر صافی نسب روزخان خبر واوړی دی د دای ویناده چې په تورغر کې په دیو کالو کې کوم د کرپشن کم سلسله شروع دا په اوج دا لیا ده چې تاسو زموند دا ویډیو این زموند دا ویډیو شیر کړئ چې زموند په تورغر کې کم کرپشن کم سلسله چې کومه جاری ده دا ختم شي او تاسو او تاسو ست سره دا ختميږي زکه چې تاسو په زموند ویډیو شیر کاوی زکه په بې کې 카메라